Hej, jag heter Sofia. Uh, jag har frivillig arbetat idag med att packa ihop första hjälpen-kits som ska skickas ner till polska kriska Vi börjar med att packa om lite sjukvårdsgrejer som låg i fel typ av förpackning till rätt mängd grejer i påsar. Vi la upp allting och sen um, la ner en eller två av varje i ryggsäckar. Um, så vi har packat ihop. 100 stycken, exakt. Absolut. Varenda sak gör skillnad. Speciellt liksom när de har, de har bett om sjukvårdskritt. Så vi fixar sjukvårdskritt. Vi, vi fixar det de ber oss att skicka ner. Så bra vi bara kan. För att de, de behöver ta hand om alla de här skadade Personerna som flyr sitt eget land. Och om vi kan hjälpa till på något sätt överhuvudtaget, så kommer det hjälpa. Sådana här sårstrips, och de ska vi ha en i varje en lördag. De fina ni har gjort nu, en i varje. Sterila kompressor: två i varje. Störningen är två här. Det är jätteviktigt och jag har jättestor respekt för de polska scouterna. Jag märkte själv den här veckan när vi hade insamling att det var väldigt stressande och det var väldigt mycket. Och jag spenderade varenda eftermiddag, typ hela veckan, på scouterna. Och att leva i det hela tiden och ha levt i det hela den här månaden eller vad vi är inne på vid det här laget. Jag har jättestor respekt för det. Om ni vill bidra kan ni göra det på 1000 tusenförstahjälpen.se utan prickar över bokstäverna. Ett sjukvårdskitt kostar ungefär 400 kronor. Tack!